نعم. ما هو حكم الاوراق والكتب التي توجد بها اسماء الله والاحاديث النبويه ترمى في القمائم وتهمل وبماذا تنصحون للمسلمين؟ الاوراق التي فيها ذكر الله او الايات القرانيه لا يجوز ان ترمى في الاسواق ولا في القمائم ولا في غيرها من محلات الاهانه بل يجب ان تصان اما ان تحرق واما ان تدفن في محلات طيبه ولا يجوز لمن راها يقرها بل من راها الواجب ان ياخذها حتى يدفنها في محل طيب أو في محل طيب أو يحرقها، أما تركها في الأسواق توطأ أو في القبائل والعياذ بالله، هذا منكر لا يجوز، نسأل الله العافية.